تباه الناس بالعيد تباه الناس بالعيد وأنت العيد يا سيدي وقيثاري وإيقاظي ويا نايم مع, مع العودي ويا وردي ويا فلي وان شاء أحبك، أحبك في شرايي، وعشق غير، وعشق غير محدود، محدودي يا لال، يا لال، يا لال <تصفيق> يا لا لا لا يا يا لي كل عام وانتم بخير خالد فرح